بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي كل مشاهدين ومتابعين قناة الفتح الثقافية. النهاردة هنتكلم عن دعاء قضاء الحاجة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له إلى الله حاجة فليزبغ الوضوء وليصلي رقعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي وفي الثانية فاتحة الكتاب وآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدا من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم يستشهد ويسلم ويدعو بهذا الدعاء وهو اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وتقضي حاجتي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أتمنى أن الفيديو يكون عجب حضراتكم وما تنسوناش باللايك وشير وسبسكرايب زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته